السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معكم مركز هيكل تجميل وزراعه الشعر هنتكلم مع حضراتكم النهارده عن عمليه جديده معنا صديقنا العزيز كان عنده مشكله في المنطقه الاماميه منطقه السبعتين احنا قمنا باقتطاف الف غرس غطينا بهم الجزء الامامي الحمد لله شكر لله النتيجه اللي احنا شايفينها ديت نتيجه خمس شهور فقط طبعا يستحيل التمييز عندنا هنا بين الشعر الطبيعي والشعر المزروع الحمد لله والشكر لله ولسه طبعا دي زي ما قلت لحضرتك تيجي خمس شهور لسه ان شاء الله الكثافه هتزيد عن كده كتير اهلا وسهلا بحضرتكوا واشوف حرككم في فيديو جديد ان شاء الله